Славодичанин Сергій Назаренко за мобілізацією у 2015 році потрапив до зони проведення на той час антитерористичної операції. Каже, служив у 128-й гірсько-штурмовій бригаді. Про час служби на сході країни чоловік говорить неохоче. – Нікуди не викинеш його з пам'яті, але десь у сторону треба. Ми між собою можемо поспілкуватися, вспомнити це все. Нас ніхто не зрозуміє, крім нас. У 2020 році Сергій закінчив службу. – Просто вже не зміг надалі. Я не відчував себе вже сут. військовим, поза здоров'я. За реабілітацією після пережитого на сході країни Сергій Назаренко обрав малювання. – По-серйозному я взяв в пензлі в руки одразу після звільнення. в ну, початку прошлого року. того поштовхів в мене були. У мене був дід художником. Закраз трошки ця картина йому присвячена. Він був художником і рибаком. Це його човен. Я пам'ятаю це місце дає деякси, що він стояв, і так би намалював. – додає, створення картин його заспокоює. – Заспокоює засіб такий, що він відволікає від всього. Почти не йшов в ушах, головний біль, спогади. Де десь відходять на задній план, коли ти береш пензлі в руки і починаєш щось, щось малювати. Сергій зізнається, найбільше часу витрачає на малювання уночі. Так створив майже всі свої картини. Я пропитаюся в один третій четвертя. Спочатку воно так і сталося, що при цей час, який там вночі є, щоб не просто сидіти і не знаючи, що робити, я почав малювати. Десь сни, десь якісь спогади. У мене спливали в голові. У картинах Сергія переважають помаранчеві та червоні кольори. Додає й інші: жовтий, зелений та блакитний. Пояснює, залежить все від внутрішнього стану. Здебільшого робота роботи виконані маслом, рідше гуашю. Свої картини Сергій майже завжди комусь присвячує. Присвячена картина, я після виставки передав одну з картин в нас місцевий музей, який присвячений нашим загиблим побратимам, а дві картини пішло я подарував 128-му гірському форму бригаду, де я проходив мобілізаційний період, свій 15-16 рік, і якраз там загинуло два побратима. і я для них присвятив картини, і я просто не зміг їх залишити, я передав так само їм. Наприкінці травня у Словуті відкрилася персональна виставка Сергія Назаренка. Колишній військовий каже, ідея експонувати картини належить не йому. Та таку пропозицію прийняв, бо пояснює, чоловік хотів надихнути своїх побратимів не опускати руки та шукати рятунок у творчості. Не моя ідея. Це ідея хлопців з громадської організації «Довіра», вони побачили мої картини і як би їх це зацікавило, і це вони продвинули цю виставку, і вони її організували». Окрім малювання, Сергій Назаренко ще пише вірші та живе за лозунгом «Завжди попереду». Анна Самборська, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина.